تمہارے سیکھ رکھ دو نہیں بھولیں گے ہم سد تمہاری زندگانی کا تمہارے بعد ہم ہی تو الم پھر سے اٹھائیں گے سب کے کو اپنے لہو سے دے گئے تم جو تمہارا وہ سبق اب اس سے جہاں کو, جہاں کو ہم پڑھائیں گے جہاں کو ہم پڑھائیں گے نہیں ممکن نہیں ممکن تمہیں ہم ہو لا وفا